Миколаєві тривають роботи з облаштування дитячих садочків укриттями. Подробиці у випуску. Хліб, побутова хімія речі. Миколаївські волонтери доставили гуманітарну допомогу в деокуповані населені пункти Новокаховської громади. До повномасштабної війни онук Людмили постійно ходив до дитячого садочку. Жінка розповідає, повернуться лише за умови наявності в закладі бомбосховища. До війни ходили в дитячий сад. Коли почалися війна дії, перестали. Сейчас не входимо. Жидимо, якщо відкриють, то обов'язково, щоб було укриття для дітей. Тільки тоді. Чекаю відкриття дитячого садку і Наталії. <реком> так, ми ходили у ясні до війни трохи. Походили, що тільки трохи походити. І дуже чекаємо на відкриття садочки. І дуже чекаємо наш садочок. Відкривати. Так, старий. Планують відкривати і там готують бомбосховище. Ми сподіваємося, що дуже скоро відкриють. Якщо не буде бомбосховище, його не відкриють просто. Але наш обіцяли зробити. Там вже закінчують роботи. В одному із міських закладів дошкільної освіти завершують ремонт укриття, говорить його директорка Тетяна Гераніна. 90 дітей, які раніше ходили до цього дитячого садка, вже повернулися до міста. Це наше укриття, яке будується з 29 березня цього року і вже на стадії завершення. Три туалетні кімнати, їх вже вчора ще не було, вони вже стоять. Це приміщення укриття, воно розраховане на 200 осіб. Тут будуть стояти ліжка, ігрові кімнати, столи. Це укриття будується за рахунок місцевого бюджету. Діти зараз не ходять до закладу, тому що укриття ну, не має акту дозволу на його прийняття. Коли буде розпорядження міського голови, то ми почнемо функціонувати. Зараз ми вже вміємо вікна, наводимо лад на ділянках, готуємось. Загалом у Миколаїві 84 дитячих садки. У 17 із них станом на 4 травня тривають ремонтні роботи з облаштування укриттів, розповідає заступник міського голови Анатолій Петров. Пізніше ми доведемо, скільки коштів витрачено на ремонт бомбосховищ. Але задоволення це не з дешевих. Через те, що є вимоги до бомбосховища. І бомбосховища мають бути обладнані не просто стіни по щикатурені, пофарбовані, і підлога, там має бути витяжна вентиляція, там має бути додаткове живлення, там має бути забезпечене проточною водою, каналізацією і туалетами, тому що на всяк випадок діти по інструкціям можуть перебувати до 48 годин, тобто дві доби у бомбосховищі. Міська рада співпрацює із міжнародними громадськими організаціями, які мають допомогти в облаштуванні бомбосховищ. Ми плануємо в кожному районі відкрити по декілька дошкільних навчальних закладів, бажано до 1 червня, але це буде залежати від виконання робіт. У 36 дошкільних навчальних закладах необхідно побудувати бомбосховища з нуля, розповідає Анатолій Петров. На облаштування одного необхідно мінімум 10 мільйонів гривень. Ілозавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв. З лівої сторони, он, бачите, де крича, теж Ново-Кахов, вон ГЕС-криша, там уже окупанти сидять. Отута просрілюється цей кусок дороги, вон ГЕС. Локацію, де місцеві раніше отримували гуманітарну допомогу, окупанти знищили неодноразовими обстрілами. Місце змінили, говорить місцевий житель Олександр. Втім, приходити люди бояться. Гуманітарної допомогу вже практично дуже мало відповідають сюди і в ній проводять. Люди бояться навіть приходити нами міста. Since... Щойно на територію заїхали волонтерські автівки та почали розвантажувати допомогу. Місцеві жителі помічають ворожий дрон із закріпленою на ньому гранатою. Блін, блін, одна. Надо де там возле дверей держаться, Він Юра тікає отуда. Сьогодні сонце видно, ім хорошо. Ката дощ. То ж Набори з побутовою хімією та коробки з хлібом розвантажили протягом кількох хвилин. Талі злітають дрони, кидати самольоти, авіабомби розбили практично всі ми навіть місцях, де видавати. Вот это останнє помещення, которое у нас осталось атака, вообще опасно. Утром просыпаемся, а когда тишина, нам страшно. У другому населеному пункті волонтери розвантажуються протягом 10 хвилин. Місцеві говорять, що й на тут бачили дрон. Благодаря якраз і мурахам нашим, і всім іншим волонтерам ми живемо і маємо все, що є. У нас, якщо незнайомі люди або машини, вони на жаль своїми собаками летючими атакують. Волонтери мережі сталеві мурахи привозять допомогу в громаду не вперше. Розповідає Олександр Рухмановський. Втім, через постійні обстріли три місяці сюди не могли приїхати. Ми зараз прорвалися, ми передали. Біля 300 наборів побутової хімії від Миколаївських волонтерського руху «Рейблс волонтерств» та проєкту «Нова Юкрейн». Ми придали обладнання для Міністерства надзвичайних справ місцевого для розбору завалів від тернопольського пласту. Ми набрали одягу від різноманітних благодійних організацій. Тобто ми привезли генератори від громадського руху за Україну, війна Україна. Щоразу мурахи доставляють хліб, який випікають у місті Сміла на Черкащині. Цього разу привезли 340 хлібин, розповів Олександр. А місцеві жителі не, не так е, просять колбасу, наприклад, якусь, або е, тушенку. Вони кажуть, десь смілянський хліб. Mm -hmm. Тобто ці е, традиції україн, українські, е, повага до хліба та е, шана хліба. Вони тут, після окупації, у будь-якій місцевості, куди ми приїжджаємо, хліб – це перше, що запитують. Ми шуткуємо, що якщо не ми, то не ми. А, ви знаєте, кожен з нас а, ми щось маємо робити. Ми не можемо пояснити. Ми не можемо. Ми розуміємо, що це наше місце. Ми розуміємо, що сюди багато хто нулячно їхати, і ми не засуджуємо. Просто хтось має це робити. І якщо солдат має сидіти в окопі. А хірург має оперувати під обстрілом, тому ми маємо тут рятувати людей. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина. Уродженець Первомайського Валерій Ліщук показав зруйнований російськими бомбардуваннями в середині березня 2022 року будинок батьків. Під час атаки рідні чоловіка перебували вдома. Як виглядає домогосподарство станом на травень 2023 року, дізнавалися кореспонденти Суспільного. До війни у матері був тут, ну, можна сказати, свій невеличкий ботанічний сад. Дуже багато було квітів, які вона любила і за ними доглядала. Деякі навіть приходили просто подивитись на цю красоту. Я періодично висилаю мамі фотки, як виглядає на зараз ці квіти. Напротив дом майже нема цей будинок моїх батьків теж зруйнований. Його треба зносити під фундамент. Коли відбувся авіадар, я сім'ю вивозив в місто Одесу і на ту хвилину не розумів, чи живі вони, чи не живі. Мати була в підвалі, витягнули сусіди, дякую їм, витягнули її з підвала. Батька викинула аж на е, грот. Як тільки було е, можливо, я приїхав і їх вивіз. По-моєму, троє. Сусіди витягали їх їх Я не знаю навіть, які відстали. У них тут стояв автомобіль, який вони зразу не забрали. Я згодом, за допомогою друзів, витащили його з гаража, цей автомобіль. Була пошкоджена трохи криша, вікна. Матір привозив, це було... Взимку після Нового року привозив сюди, вона зайшла в будинок, подивилася, ще трохи повибирала своїх речей, які залишились, були багато речей геть зовсім нові, але за той час якихось не було, вони просто гнили. Тут стояла душова кабіна, бо матері тяжко ванна їй спеціально поставили душову кабіну, але бачите, вона повністю розтрощена. Не знаю, чи правильно, чи неправильно. І залишив ікони, для того, я так вважаю. Хай би оберігали і подальшому цю територію, цю будівлю, поки вона не відновиться, ну, не став забирати. Наразі тут роботи дуже багато і не знаю, як і з чого це все відновлювати, що буде далі. Але батьки дуже хочуть повернутися, але розуміють, що нема куди. Дивитися Суспільнеми колаїв. Підписуйтесь на Суспільнеми колаїв у соцмережах.